Co si zač? Nejsem nikdo. Vychovali mě k jediné věci. Ale nemám za co bojovat. Ty příběhy o tom, co se stalo. Všechno je to pravda. Síla, dědajové. Jedna strana a světla. Nic nám nebude stát v cestě. Dokončím, co jsi začal.